Πόψε χορεύομαι οι δυο μας Μα ακόμη από τα χείλη σου να ακούσω συγγνώμη Δεν ξέρουν ποια είσαι Μα σε θυμάμαι Μιας μάνας ή Μια κόρη πια μόνη Ρόζα καπνίζω Στενά με μαλώσεις Άλλωστε μου χρωστάς να με Ψάχνω εκδίκηση πια Τα βάρη στους ώμπους μου πάνω Τα σήκωσα η ρόζα Δεν ζει εδώ πια Κι ας έμεινα μόνη στο τέλος Την νίκης αυτό είναι για όσους χάσαν τα πάντα Για κάθε καημό που μας κόβει βαθιά Για εκείνης της κόρης τα βάζω Συμβολίζε το όνειρό μας Μα όσα κι αν είχα ποντάρει Πια τα έχω χάσει Και κάνω τα λάθη Όπως μου είχε μάθει Ρόζα, στα μάτια Σε κοιτούσα σαμάνα μάνα Γελούσες όταν έβλεπες Πως έκανα πλάνα Και τώρα που έμεινα μόνη Στο σταυροδρόμι Αν πω Ρόζα, βάμβα, πια Ποια κατάρα Χορεύω, ταγκώ και έχω στα Πώ πως έχει πεθάνει Μα εγώ δεν ψάχνω εκεί